אהלן חברים מה המצא? בוחנים אבימ לא פינה אפיננסית, לומדים לאבודים כספ, לכל מי שחדש כאן, אני מאוד ליקורי פיטר הודר, נמחם פיננסים וסמח. ויום אנחנו על חלומות, מול מטרות, ומה בנם. אם אתם חדשים כאן, אני מסמך יתור אשמול ארוץ זה כדי לקבל סרטונים נוספים, על סרטונים נוספים. וגם באיז דמנות תצטרפו לקבוצת הפייסבוק לא פינה לומדים לאבודים כספ, קדישו תחלו ליתאים לישול שירות, די שלכם, חברים. בואו נתחיל. אז מה המטרה שלכם? יש משפט שאומר שחלומות לא מתגשמים, אבל מטרות כן. כל הזמן אנשים שואלים אותי איך זה שרואים אותי בכל מקום, איך זה שאני מספיק לעשות הכל, מה, אני לא אשן? ומה הסוד שלי? האמת היא שאין איזשהו סוד, אני לא מסתיר כלום, ואם כבר אתם חושבים שהסוד הזה קיים, אז הסוד שאני מציב כל הזמן מטרות. אתם לא רואים פה את השולחן שלי, אבל בשולחן שלי יש מלא מלא מלא דפים ומחברות, שבהם אני כותב כל המטרות שלי, הכל כתוב. אז מה ההבדל בין חלום למטרה? לכולם יש חלומות. אם אני לא אגזים, אני יכול להגיד גם שלכולם יש המון, אפילו כולנו חולמים שביום בעיר אחד אנחנו נתאשר. חולמים שהאחיים שלנו יהיו קלים יותר עם הרבה יותר כסף, אולי אפילו יותר חופש, שנהיה עם משפחות, שנהיה בריאים, שהעסק יצליח. אבל הרבה מאוד אנשים, למרות כל החלומות האלה, לא מוכנים להשקיע שקל אחד מכספם, ואפילו דקה אחת מזמנם. אתם יודעים איך זה נראה? בטח אצל לכם לשמוע, או אפילו להגיד, את אחד המשפטים האלה. ממחר אני מתחיל ללכת לחדר כושר, ממחר אני מתחיל דיאטה, ממחר אני מפסיק לבזבז, אני רק חוסך, והרשימה ממשיכה הלאה ולאה ולאה, והאמת, רוב הדברים האלה בסופו של דבר נשארים בגדר חלום. אני מוכן להודות בפניכם שגם אני הייתי שם, גם אני הייתי מהחולמים. המפתח להצלחה שלי הוא לפחות להסתכל בלבן, בלבן של העיניים שלי, ולהתחיל לקבוע מטרות, ואני גם מאמין שזה המפתח להצלחה שלכם. תסתכלו בעיניים, בלבן של העיניים שלכם, ותתחילו לקבוע מטרות, אבל לפני זה חשוב להבין שני דברים. אחד, מטרות זה חלומות עם הגבלת זמן. שלא תבינו אותי לא נכון, אני מעודד אתכם לחלום בגדול. ואם זאת, מטרות מוגדרות עם דדליין, זה מה שיעשה את ההבדל בחיים שלכם. אני מזמין אתכם לעשות כבר עכשיו ניסוי ולכתוב כל יום במשך 30 ימים, מה אתם הולכים לעשות כל יום. גם אם לא תשיגו את כל מה שכתבתם, לפחות זה יעביר אתכם ממצב של חלומות למצב של מטרות. ויישום, הדבר השני שאתם חייבים להבין הוא שמטרות דורשות מכם השקעה, וחלומות לא. מתי בפעם האחרונה נאלצתם או הייתם צריכים להילחם בשביל משהו, כדי להשיג משהו, להשקיע איזשהו מאמץ, משהו שבאמת היה שווה אני נלחם כל הזמן בשביל ההישגים שלי, אפילו ביום יום, בשוטף, אתם רואים, אתם רואים אותי בערוץ היוטיוב, בפודקאסט, בקבוצת פייסבוק, בעסקים שלי, אני כל הזמן בעשייה, זו המלחמה שלי. אני חי את זה כדי להשיג את מה שאני רוצה, שזה בסופו של דבר חופש כלכלי בשבילי ובשבילי המשפחה שלי. אם אתם חושבים שמגיע לכם משהו, או שאתם רוצים להשיג משהו, אתם צריכים להתחיל לעבוד ולהילחם כדי להשיג את זה. אחרי מבינים שיש הבדל גדול בין מטרה לחלום, וכדאי להיות בצ בצד של המטרות ולא בצד של החלומות, בואו נראה איך אנחנו יכולים לתכנן את המטרות שלנו, ובשביל זה יש לנו שלושה צעדים. בעזרתם אנחנו נוכל להגדיר מטרות טוב יותר. אז בשלב הראשון אנחנו צריכים לחפש את צמד המילים סבא זמר, שהסמך קודם כל משקף שהמטרה צריכה להיות ספציפית וברורה. דרך אגב, זה סופר חשוב כי האנשים המצליחים ביותר בעולם יודעים בדיוק מה הם רוצים, ואין סיבה שגם אתם הגדרה ספציפית, היא תאפשר לכם בפוקוס כל הזמן על הדברים החשובים באמת לכם. זה חשוב. ככל שתהיו עם מטרה ספציפית יותר, אתם תהיו על זה כל הזמן, וזה סופר חשוב. העוד ב' בסבא אומרת שאתם צריכים לבדוק את המטרות שלכם כל הזמן. אני מציע שתעשו את זה כל רבעון. תעשו את זה כל הזמן, תבדיקו את זה, האם עדיין המטרות האלה בכלל רלוונטיות ומשרתות אתכם. החיים שלנו הם סופר דינמיים. יכול להיות מצב שמה שחשבתם שישרת אתכם לפני כמה חודשים, היום כל הזמן להיות על זה, לבדוק כל הזמן. ב' זה בדיקה, ב' זה בדיקה, תזכרו זה, לבדוק כל הזמן האם המטרה הזאת שווה את הזמן שאתם הולכים לה את כל המאמץ הזה, את כל האנרגיה, יש, כדי להשיג את המטרה הזאת בסופו של דבר אולי לא מעניינת כבר, אז חשוב לשים על זה עין. היי, hey, אם חשבתם שם סבא זמר, זה עם אז לא, זה היי, hey, המטרה שלכם צריכה להיות ניתנת להשגה, אנחנו מדברים פה להשיג ההשגה, יש הרבה שיגידו לכם שאפשר להשיג את כל המטרות בחיים שלנו, וואלה, בואו נהיה ריאלים, אי אפשר להשיג את כל המטרות, אבל אנחנו יכולים להגדיר לעצמנו מטרות שאנחנו כן יכולים להשיג, שיהיו ניתנות להשגה, חדרים זה סופר חשוב, ניקח דוגמה, האם אתם מרוויחים עשרת אלפים שקלים במקום העבודה שלכם, ואתם אומרים לעצמכם, החל מחודש הבא אני רוצה להשיג 30 אלף שקל בחודש מזכורת. סביר להניח שזה לא יקרה. אבל אם אתם רוצים על העד שכר ריאלית, ואתם יכולים לבדוק מה על העד שכר הריאלית שאפשר לקבל, ואתם יכולים לפנות למעסיק שלכם ולבקש ממנו, זה משהו שהוא ריאלי. אתם יכולים להגיד, אני אתן קצת יותר שעות עבודה בכל חודש, אני אשיג יותר מזכורת. זה ריאלי. המטרה לכם צריכה להיות בר, ברת השגה. שוב, אנחנו לא ניקח את עצמנו למינימום, אנחנו ניקח את עצמנו למשהו שאנחנו יכולים באמת להתאמץ בשבילו, להילחם בשבילו ולהשיג אותו. העוד זין חברים, משקפת את הזמן. המטרה שלכם צריכה להיות תחומה בזמן. אתם יודעים מה אומרים על הזמן, הזמן של דבר, הזמן שלנו הוא מאוד מאוד מוגבל, שאותה מטרה עד נישאר איתם בגדר חלום. אז תעבירו אותה לא, מטרה תיתרמו אותה בזמן. אוטמהם אומרת שאמטרהש לכם צריך להיות מדידה. אתם צריכים שאמטרהתיה מדידה כי זה יאפשר לכם לדעת איזה אתם נמצאים. על מסלול הנחון. זה גם ייתן לכם את המ motivation להמשיך. איזה ימים(full גاز) על נייטרל, ויש מדבר לא מתקדם אז. חברה, משהו פה לא בסדר צריך לפסוד ריאנונ. ראש, אוטה האחרונה אומרת שאמטרהש לכם צריך להיות רלוונטי. אתם צריכים כל הזמן לישאר איתם. איזה שווה את הזמן שלכם, האם אתם תשיגו איתה את מה שאתם רוצים להשיג? כי בסופו של דבר יש לנו 24 שעות ביום. אם אנחנו עושים משהו, זה חייב להיות משהו שמשרת אותי בסוף. לכן המטרה חייבת להיות סופר רלוונטית לעשייה השותפת שלי. אז אחרי שראינו שהמטרה שלי עומדת בסבא זמר, אנחנו עוברים לשלב השני. ובשלב השני אנחנו מפרקים את שלנו ליעדים קטנים שמוגדרים, בזמן, זה מאוד מאוד חשוב, אתם צריכים להבין שכדי להשיג את המטרות הגדולות, אנחנו חייבים לפעול בצעדים קטנים, מטרות גדולות מדי יכולות פשוט להגביד עלינו, זה יהיה כבד. אנחנו נראה שזה יותר מדי הרבה, יותר מדי גדול, יותר... כבד עלינו, גדול עלינו, אין לי את הזמן, אין לי את האנרגיה, אז אנחנו צריכים לפרק אותה לחלקים קטנים, צעד אחרי צעד אחרי צעד, אחרי צעד כדי... לישמר על עצמנו ו Kiddel לישמר על המ motivation ו האנרגיה שלנו.פשוט תפרקו את המטרה הקדושה זה לארבעה מוד יאדים צדדים, כתדים כה לשטם, משתעשו אחד צד ו אחד צד, ותקבלו זה לשבעה חודשים, חצי שנה, ו שנה, כל פעם תהקבו ו תבדו ש זה מה ש אתם עושים, ו אתם את התה המטרה, ו אתם מתقدمים, מדברה, הסגרת המטרה של אתם כל כך חולמי.בשלהו השלישי חברים, תיתנו לאצמכם איזה שיופרס, אלא מסיקים ש אתם יופי. ישאכדמ זה שיווד אדיר יופי. כל הזמן למשל אני ישית. מפנקת עצמי בפרטים שאני מסיק, שאני מסיק משהו. זה מודחיש. מי שמכיר אותי יודע שאני יודע לגלידה. אז כשאני מסיק זה משהו, כשאני אחרי איזה שיבגישה אמור תצלחת, איזה שירצה עשיתי משהו טוב. אני מפנקת עצמי באיזה שיגלידה. לא מושנה איזו חנות, אבל נולח. קונה לגלידה. יושב. אני נאנה. אני נותן לעצמי של, הנה, הצלחתי, הנה, יד קתן או מטרה גדולה. אתם חייבים פשוט לפנק את עצמכם לתת לעצמכם תפיחה על השכם. יש את המשפט הזה שאומר, אם אין אני אלימילי, אז אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ולתת לעצמנו בונוס של הערכה עצמית על העבודה הטובה שאנחנו עושים. הבונוסים האלה נותנים לנו את הבוסט הזה ואת המוטיבציה כדי שנוכל להתקדם. אנחנו רוצים להישאר באנרגיה חיובית לכל אורך הדרך ולדעתי, זו הדרך הטובה ביותר לעשות את זה. בסופו של דבר תזכירו שההשקעה הכי טובה שלכם היא אך ור תשקיו בעצמכם. תשקיו את עצמכם במ motivation. עם כל האנרגיה חיובית הזאת, ים אתצלחות קטנות וแกם מקדלות. בנו שם מקדמים האלה, פשוט יתן לכם את האנרגיה הזאת. ואני מפתיע לכם שтыם תמיתית קדמו ותמית רק תAFXו את החלומות למתרות. הגרים תודה רבה שijiיתי. אני מזמין אתכם ליצטרף לקבוצת הפייסבוק הפתה, Finances לומדים לבודים כסף, וแกם לייראשך להארוץ זה פול. למה תירשמו הסרטונים האלה הם בשבילכם, כדי להשאיר לכם את הידע, ואולי קצת לכוון אתכם אל עבר ההצלחה הפיננסית, שאני כל כך מאחל שתשיגו אותה. חברים, שאלנו שבוע.